לואיס קיבל כרטיס מתנה בשווי של 25 דולר לחנות נכוונת של מוזיקה ומשחקים. כל שיר עולה 0.89 דולר וכל משחק עולה 1.99 דולר. הוא רוצה לקנות לפחות 15 פריטים מהכרטיס הכרטיס הזה. פנו מערכת אי שוויונים שתייצג את המקרה הזה ובטאו את טווח האפשריות באמצעות גרף. זאת הסיבה שיש לנו כאן נייר לסטיטוט גרפיים. בואו נגדיר משתנה. נגיד ש-S שווה למספר השירים של לואיס קונה, ו-G שווה למספר המשחקים שהוא קונה. כעת נתבונן בעילוץ שיש לנו כאן, הוא רוצה לקנות 15 פריטים. המספר הכולל של הפריטים יהיה שווה למספר השירים ועוד מספר המשחקים, וזה צריך להיות לפחות 15. כלומר, גדול הוא שווה ל-15. זאת המשמעות של העילוץ הזה كان. והעילוץ האחר הוא ששובי כרטיס המתנה הוא 25 דולר. כלומר, הסכום שהוא יוצא על מוזיקה ושירים בסך הכל צריך להיות קטן או שווה 25. הסכום שהוא מוצאים על שירים יהיה שווה למספר השירים שהוא קונה כפול המחיר לכל שיר. כלומר, כפול 0.89 כפול S. זה הסכום שהוא יוציא על שירים ועוד העלות לכל משחק, שהיא 1.99 דולרים כפול מספר המשחקים. וזה יהיה סך כל הכסף שהוא יוציא, וזה צריך להיות קטן או שווה ל-25. כעת, אם אנחנו רוצים לסרטט, נצטרך להגדיר את הצירים. בואו נעשה זה כאן. רק הרבי הראשון מעניין אותנו, כיוון שאנחנו מתעניינים רק בערכים חיוביים עבור מספר השירים והמשחקים. אין לנו מצבים שבהם הוא קונה מספר שלילי של, של שירים ומשחקים. לכן נתייחס רק לרבי החיובי כאן. נסרטט את הצירים. ניקח את הציר האנכי שאותו אנחנו נסרטטים כאן, ונקרא לו ציר השירים. זה מספר השירים שלויס קונה. נבדרך שאתם מוכולים לקרוא את זה, זה צירה השירים. và הזה, song is the song of key, it is a collection of songs that he writes. We are going to sing it. We are going to learn that we are practicing the columns, that it is possible זה שמונה, זה שתים עשרה, שש עשרה, עשרים וכו' וכו' וזה יהיה אפס, זה ארבע, זה שמונה, שתים עשרה, שש עשרה, עשרים וכו' וכו' וכו' נראה אם אנחנו יכולים לסרטט את שני העילוצים האלה. העילוץ הראשון, S ועוד G, יהיה גדול או שווה חמש עשרה. הדרך הקלה ביותר זה נקודת החיתוך. כאשר G שווה 0, מה S שווה? ובכן, S ועוד 0 צריך להיות שווה 15, שווה 0, S יהיה גדול או שווה 15. בואו נסרטט את זה. אם אנחנו מסרטטים את e הזה, 0, S גדול או שווה 15. כן G הוא 0, נמצא את 15. 12, 14, 15, ו-s כל הערכים ששווים לזה, או גדולים מזה, עבור g שווה אפס. אם s שווה לאפס, ג' גדול או שווה 15. אם כן, ג' גדול או שווה 15. כלומר, כדי להגיע לקו השפה שלנו, שהוא s ועוד g שווה 15, נצטרך לחבר את שתי הנקודות האלה. בואו ננסה לחבר אותן כמיטב יכולתנו. זה יראה בערך כח. זה תמיד החלק הקשה ביותר. כמה טוב אפשר לחבר את שתי הנקודות הללו? בואו נראה. יישום לציור קו ויאוזר לנו כאן. זה די טוב, הנה. זה ישר S ועוד G שווה 15. ש, טובים לנו הם אלה שמעל 15, כלומר מעל השפה. ראיתם ש-G שווה 0, S גדול או שווה 15? ואלה הם כל הערכים האלה. כאשר S שווה ל-0, G גדול או שווה 15. כלומר, כל השטח הזה מקיים את האילוץ הזה. כל השטח הזה מקיים אותו. כל השטח כך שאם נבחר כל קורדינטה כאן היא תייצג, צריכים לחשוב... רק על ערכים כיוון שלא נקנה חלקים של משחקים, רק על שלמים. אבל אם תחשבו על כל הערכים השלמים כאן, הם מייצגים שילובים של S ו-G, כך שאנחנו קונים לפחות 15 פריטים. למשל בנקודה הזאת נקנה 8 משחקים ו-16 שירים. סך הכל 24, אנחנו בהחלט מקיימים את העילוץ הראשון. כעץ לעילוץ השני. 0.89 כפול S ועוד 1.99 כפול G, קטן שווה ל-25. זאת נקודת המוצע שלנו. בואו נסרטט את הישר, 0.89S... ועוד 1.99G שווה 25. לאחר מכן אוכל לחשב איזה אזור מיוצג על ידי הסימן קטן או שווה. 1.99G, הדרך הפשוטה ביותר לעשות זה, היא למצוא את נקודת החיתוך עם S ו-G. אם S שווה 0, יש לנו 1.99G שווה ל-25, או G שווה... בואו נשתמש במחשבון, נחלק את 25 ב1.99, זה שווה 12.56. אם כן, G שווה 12.56. כך ש-S שווה 0, נסרטט את זה כאשר S שווה ל-0, G שווה 12.56, זה 12, זה 14, אז 12.56 יהיה כאן, קצת מעל 12, זה הערך כאן, כעת בואו נעשה את אותו דבר כאשר g שווה 0, כאשר g שווה 0, יש לנו את העיוור הזה מתאפס. יש לנו 0.89s, אם נשתמש במשוואה הזאת זה שווה ל-25, לכן s שווה נשתמש שוב במחשבון, נחלק את 25 ב-0, נקודה 89, ונקבל ש-S שווה ל-28.08, קצת מעל 28. 28.08. כך ש-G שווה 0, S שווה 28. זה 22, 24, 26, 28, קצת מעל 28, בערך כאן. אם כן אני ישר אז F S נקודה שמינים ותשע S וואז אחרי נקודה תשיים ותשע גיש ששבה ארבעים וחמש יזץ מהנקודות הזהות F S פסיכ ארבעים ושמונה מהנקודות הזהות נקודה חמישים וшеש פסיכ F S בוא נירא אימ אפשר לסדר את זה כאן נאסני סאונסאפ כי זה לא התממשו ולא ימחיל מعلومات זה יותר קל זה ניסיון טוב יותר נדגיש קצת כדי שיהיה לכם קל יותר לראות. הישר הזה מייצג את המשוואה הזו כאן. אם אנחנו מחפשים את האזור שקטן מזה, מה זה אומר? בואו נחשוב על זה. כאשר g שווה 0, 0.89S קטן מ-25, כלומר כש-g שווה 0 אנחנו מתעניינים בעצם uh, באזור שקטן ממה שיש לנו כאן. אנחנו מסתכלים על האזור שקטן במקום הקטן שווה. אם כן, S קטן מ 28.08 ושמונה נקודות F S מון זה היה זה היה אזור שמתאחד לא ישר קהה אם נחשוב על המצב שBO S שווה F S ונשתמש במיש במישוואת מקורות אחד נקודה קטן או שווה לזה אנחנו משתמשים בזה כדי לסרטט את הגרף, אבל איננו רוצים לקבל פשוט תוצאה לI אנחנו מקבלים שאחד נקודה T קטן מעשרים ושבעה כמו M קטן או שווה אם כן, כאשר S שווה 0, G קטן כלומר, האזור שמקיים את האילוץ השני, מה שמתחת לגרף. כעת אנחנו רוצים למצוא השטח שמקיים שני האילוצים. זה יהיה החיתוך בין השטח שמקיים את האילוץ הראשון וזה שמקיים את האילוץ השני. כלומר, השטח הזה, מתחת לגרף הקטום ומעל לגרף הכחול, כולל שניהם. אם נבחר כל שילוב כאן, למשל אם הוא יקנה, אם... אם הוא יקנה 4 משחקים ו-14 שירים, זה יעבוד. גם אם הוא קנה 2 משחקים ו-16 שירים, זה יעבוד. אתם בטח מבינים את הרעיון. כל נקודה בשטח הזה, רק הערכים השלמים כמובן, תקיים את העילוצים.